Някой плаче за те, там, долу, на поляната. А някой плаче за поляната, която не е. Чува стъпките си. Шуреп, шуреп, шуреп, шуреп. <говор> шуреп, нара Shut up shut up shut up shut up la chu chu chu dal par black zeta pri da eh yeah yeah pour un Shut up shut up shut up let it shut up shut up shut up shut up let oh, oh, oh, oh. it да спиваш та смолка. Како плаче за так Нездрав!